Миколаївська, 9. Майже після кожної зливи тут переклеюють шпалери в кімнаті подружжя Лятавських. Розповідають, на їх пам'яті, окрім них самих, на Горища ніхто з комунальних служб не підіймався та нічого не ремонтував. От дощ пройшов, ми заклеюємо, «Ось дощ пройшов, ми заклеюємо, підклеюємо. Ось це всі шпалери. Всі шпалери були відліплені. Ось і зараз воно зібрано в гармошку. Ось бачите? Ми не можемо, щоб воно в нас ось так було, відірване. Ми любимо порядок. Така ж ситуація в інших квартирах п'ятого поверху, у всіх восьми під'їздах. У 2018 році жителі створили ОСББ. Наступного року замовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху. Проєкт отримав експертне затвердження. В грудні 2019 року передали його в департамент житлово-комунального господарства. «Документи прийняли, прийняли до розгляду, ну, відповідно до роботи взяли. Ну, зараз вже червень 2021 року, продвижок ніяких нема. На багаті звернення до департаменту ЖКХ, до меру, до міської ради, до депутатів, до депутатської комісії ну, – одні й ті ж відповіді. Грошей нема, колись ми вам допоможемо, колись все зробимо. Час йде, ціни міняються, міняється мінімальна зарплата міняються ціни на витратні матеріали, відповідно, і ціна криші міняється. Ремонт даху за проєктом коштує майже 3 мільйони гривень. Тобто відповідно до програми 10 на 90, 300 тисяч дають співвласники будинку. Решту має оплатити місто. У тарифі відведен накопичувальний фонд. Цей фонд якраз і призначений для ремонту криші і останніх великих ремонтів. На даний момент, в принципі, ми готові, готові до наших 10 відсотків, щоб відремонтувати кришу та за неї забути і жити в комфорті. В департаменті житлово-комунального господарства ситуацію пояснюють так. Крім бажання ОСББ і те, що ми прийняли документи, Наша діяльність координується депутатською комісією, планова бюджетною комісією, яка дає нам об'єкти, пооб'єктний розпис. На жаль, не в 20-му, не в 21 році цей будинок, будинок не попав в пооб'єктний розпис планової бюджетної комісії. На свій розсуд департамент теж не має можливості запускати такі проєкти. Тобто цьогоріч в бюджеті грошей на цей ремонт не передбачено, списки сформовані. Рекомендую їм звернутися до міських депутатів цього округу, щоб вони вийшли на депутатську планову бюджетну комісію і було доручення, окреме доручення по цьому будинку, але не в межах бюджету 2021 року, а іменно кошти на цей будинок. У Миколаєві програма «10 на 90» діятиме до 2024 року. У 2020 році по цій програмі різні ОСББ отримали понад 25 мільйонів гривень, додав Олександр Рєпін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.